На перехресті між вулицями шкільною та Фортечної в Олександрівському районі Запоріжжя ялинки продають у чотирьох місцях. Зокрема, у приватного підприємця Андрія Султанова – сосни кримські та звичайні, а також наборні. Каже, ціна новорічних красунь залежить від їхнього вигляду та демонструє найкраще на свій погляд дерево. Скільки вона коштує? Полтари тисячі. А це яка сосна? Кримська, Кримська так. Як оцінюєте ці красунь? По кількістю Сосна продає від ста до півтори тисячі гривень, у залежності від виду дерева, каже Андрій Султанов. За вони до п'яти метрів. З 10-го числа почали працювати. Торгівля є. Сьогодні, звісно, менше, адже погода трохи не дозволяє. Скільки, можливо, рахували за цей час, що купили у вас є? Я думаю, 50-60 купили. Яка найпопулярніша? Висока чи десь середня? Трошки Напевно, середній варіант. Це в квартиру котрі. Цінова політика від 200 до 600-700 гривень. Андрій Султанов каже, дерева йому привозять із лісгоспу Донецької області та від фермера з міста Кобиляки на Полтавщині. Сосна, яка зроблена в лісній Сосна, яка згрубана у лісництві, у нас із чипом. Ну ось, білі чипи наклеєні. Ту, яку купили у фермера. Вона йде з печаткою, вона є. Все, більше інших сосен у нас немає. В цьому році давав дозвільні документи Інститут розвитку і благоустрою міста Запоріжжя. – Є у вас цікаві документи, так? – Ну, звісно, так. – Те, що ви маєте право тут саме реалізувати, формувати? – Ну, я думаю, було б з моєї сторони. Я думаю, було б з мого боку не дуже добре без документів стояти в центрі міста. Недалеко від Андрія Султанова торгує новорічними деревами реалізатор Роман. Розповідає, продає звичайні ялинки, сосни кримські, наборні ялинки з ялиці та сосни, а також ялицю Нордмана. Від тисяч до 2000 «Ялинка від 150 до 2 тисяч гривень. Привезена Нордмана з Польщі. Ми займаємося перший рік нею і ціна в неї від 1500 до 3000 гривень. Чи є там чіпи на нить? Так, звичайно, є. Роман каже, реалізує тут товар із 15 грудня. Мало беруть баганець. Родина Гальченків Олександр та Владлена приїхали сюди з Заводського району. Розповідають, придбали ялинку, щоб створити собі новорічний настрій. я не знаю, скільки вона коштує, нам понравилось. Я не знаю, скільки вона коштує. Вона нам сподобалась, і ми її купуємо. Потрібно виміряти її, щоб вона у ліфт влізла, щоб не на руках її нести на сьомий поверх. В пошуках новорічного дерева запоріжець Максим каже: "Діти хочуть, щоб вдома стояла ялинка". Яку зазвичай купуєте? Та отаку римську сосну. А така, щоб не сильно больша, але пишна. Треба, щоб не сильно велика була, але пишна. У нас ялинка стоїть до старого Нового року. Рішенням номер від листопада місяця. Ми є організаторами ярмарки, новорічними ялинками. Була відповідна процедура, оголошення. Ми запрошували підприємців приймати участь. У нас є декілька таких локацій. Це Новокозницька, 18, це Шкільна 25, про те, щоб оговорити з перетину з фортечною. В районі проспекту Металургів, в Хортицькому районі, це ті локації, на які був найвеликий попит, і в район супермаркету «Ашан». Там від 5 до 8 суб'єктів. І вони всі законні працюють? І всі працюють. вони законні працюють, так. Повинні бути обов'язково. Це установчий документ особи-підприємця, який працює. Далі радіологія, фітологічна експертиза та товаротранспортна накладна, яка вже нам надає змогу орієнтуватися, з якого лісництва або від якого фермерського господарства була ця ялинка до нас, завітала ця ялинка до нашого міста Запоріжжя. Кожна ялинка повинна мати своє маркування, але це індивідуально. Це можуть бути чуповані, це можуть бути якісь там певні наклейки, але, або відбиток. Перелік легальних майданчиків, де продають ялинку у Запоріжжі, є на сайті Запорізької міської ради. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Строгунов, Новини на Суспільному Запоріжжя.